Balbirazi Pitrea, un topatu nintzen berarekin bere e, txai izanako espazioa ertan, evidenzia azena, eta e, e, aziran eta aiken azko bortzintu ikertzen, eta zirutu da gara zirutzen e, bat ezen eberak egiten, zen dut jo, Da, ze, ja, zen, eta, emi aberatzen da zeian no, eta emi aberatzen da lan horreita behar dintzen. Ah, bueno. Eta, hori gero mande osoa, osoa, baina ia, horren zean e, o zitzen zuen. Eta horre, ez dago batean, e, magisteritza eta zitzen, nera bezala, e, e, irakazne izan zen arroko garaian, e, baita ere politika erarra, e, tiña de kemar eta situ den EAB barruan eta gizarte batzale be batzen barruan. E, gerra hailu zenean, e, eta dena baskudean, gerrak eh, erbesteratu e, bat zen eta gero oso nahian zartatu zuen eta dena eskena plata batean bueltatu zen. Arostara tarte guztira ere bisitu berean. Eh, txikola ikola eskola Eta eta oso nortume aparta izan zen, ze bere guztian-guztian <muchan>, lan da lan zen, eta eta egiten ziren hori beti izan zen e, Euskal Kultura, Euskal Euskara Euskal Euskal Heran, pedagozia, bat itare pedagozia, baina oso, oso berritzaia izan zen, e, oso zai egiten zaite gauza bakar bat nabatetzen. Nik uste hori, baita ere, benlaunaldi hori, Elbiraren benlaunaldia, baita ere oso denbora hilunak ez izan zutela eta bera behar edo, bukatzismoak ez zenaik frankismoak eta berrak guztiz maztu zuela izitza asko ez, baina laere berak, horreri buelta eman, eta bere bere itzean, eskola egitzen. Thank you.